Хмельничанка Неля проти використання петард та салютів. Діти, особливо, коли граються нею, це є і небезпечно, і деколи вони не розуміють коли можна нею гратися, в яких місцях гратися. Дуже неприємно, коли ти йдеш з дитиною, тобі під ноги кидають ці всі петарди. Продавчиня магазину піротехнічних виробів Інна Федорова показує салюти різних калібрів. Говорить, ціна на виріб залежить від кількості пострілів. До прикладу, 30 калібр, 25 пострілів салют. Тобто калібр – це висота виліту, наскільки він ну, вилітає. Тут от знімається кришечка. Є фітиль. Фітиль запалюється, він горить 8 секунд, запалюється фітиль на витянутій руці. Гості, ну, друзі, наблюдають 20-30 метрів від салюту. Популярні товари, які беруть на свята, говорить продавчиня – це бенгальські вогні та хлопавки. Тут от прокручується, тут є стрілочки. І Получається, звідти вилітає конфетті. Товари піротехніки, каже Інна Федорова, не мають терміну придатності, але зберігати їх потрібно в сухому місці і подалі від вогню. Начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій Сергій Яцух показує, яким чином визначається безпечність піротехніки для використання. Щоб зрозуміти, що цей виріб є безпечним, на кожному з виробів має бути нанесений такий знак відповідності, національний знак відповідності. На що необхідно звернути увагу? це щоб пакування і Пакування виробу не мало жодних пошкоджень з усіх сторін. Якщо ви бачите видимі пошкодження, виріб застосовувати суворо забороняється. Заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак говорить, в області дозвіл на продаж піротехніки отримали 11 магазинів, з них 6 в обласному центрі. Каже, в області були випадки, коли неправильне використання піротехніки призводило до нещасних випадків. Діти десь у батьків в закромах витягнули таку військову ракетницю, яка не призначена була для того, щоб її запускати серед, скажімо так, натовпу. І ця цей засіб був приведений у дію внаслідок чого ні в чому не повинна дівчинка 10 чи 12 років яка просто знаходили споряд, вона полетіла не туди, куди треба. Та ракета вона попала й волу. Дитина на місці загинула. Статистики, скільки в області сталося нещасних випадків від пострілів петард чи салютів, надзвичайники не ведуть, тому що ці випадки не часті, каже Андрій Козак. Адвокат Микола Лузінський говорить, за продаж піротехніки без дозволів та неповнолітнім накладається адміністративна відповідальність. Вигляді штрафу за незаконне виробництво, продаж, реалізацію перетехнічних засобів. засобів ця відповідальність вигляд штрафу становить від 595 гривень до тисячі гривень. За словами адвоката, за нанесення шкоди здоров'ю людині через використання піротехніки передбачається кримінальна відповідальність. Діана Колесник, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.